εκπαιδευτικές εφαρμογές και περιεχόμενο για ανηλίκους. Η σύλληψη της ιδέας των Massive Open Online Courses προήλθε από την τάση για μεταβίβαση γνώσης, που ενσωματώθηκε σιγά σιγά σε κάθε είδους κοινότητα και εδρεώθηκε παγκοσμίως με τη βοήθεια της δραγδαίας ανάπτυξης και εξάπλωσης του διαδικτύου. Τα άνοιπτα διαδικτυακά μαθήματα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ένα φυσικό τμήμα πανεπιστημίου. Τα μαθήματα παραδίδονται κανονικά και στη συνέχεια διανέμονται στο διαδίκτυο, συνήθως με τη μορφή βίντεο, στη γλώσσα που διδάσκονται στο κάθε πανεπιστήμιο. TED Η TED είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που διοργανώνει συνέδρια με σκοπό τη διάδοση ιδεών που αξίζουν. Ξεκίνησε το 1984 με ένα συνέδριο με σκοπό να συναντηθούν άνθρωποι της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας και του σχεδίου και από εκεί προέρχεται και η ονομασία της. Από το 2006, οι ομιλίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της TED είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο με άδειες Creative Commons και ανέρχονται σε πάνω από 2.000 ομιλίες. Στο τέλος του 2012, οι θεάσεις των ομιλίων αυτών είχαν φτάσει το 1 δισεκατομμύριο. TEDx το TEDx είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να δίνει σε κοινότητες, οργανισμούς αλλά και απλούς ιδιώτες τη δυνατότητα να κάνουν συζητήσεις, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε ανεξάρτητες εκδηλώσεις TEDx σε τοπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα TEDx έχουν γίνει ή είναι προγραμματισμένα για το 2015 σε Αθήνα, Χανιά, Ανώγεια, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Μονεμβασιά, Ρόδο και σύρο. Το Coursera αποτελεί μια ιστοσελίδα που προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και οι διαδικτυακέ διαλέξει που προσφέρονται αφορούν σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Τέχνε, βιολογία, οικονομικά, πληροφορική, μαθηματικά και πολλέ ακόμα επιστήμες προσφέρονται μέσω των μαθημάτων αυτών στου εγγεγραμμένου χρήστε. Τα μαθήματα γίνονται σε συγκεκριμένε ημερομηνίε που έχουν ανακοινωθεί πολύ πριν την έναρξή του. Με άλλα λόγια, είναι σαν τα σεμινάρια που παρακολουθεί κάποιος και τα προσθέτει στο βιογραφικό του, μόνο που αυτά πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο.